و السنكاحه كامل اليوم جديد وعن في جديد في, جديد في, جديد في, جديد في قائمه الزائل يعني, يعني, يعني, يعني, يعني تضغط على اي فيديو هنا انا ما محمد او اي فيديو قناتي على اي فيديو هنا على وهنا هنا يتغير هنا تداخل خانه جديده وهي الشاشه الخضراء انا يعني تضغط على الشاشه الخضراء يعني هذه خانة خوتي وانت على الشاشه الخضراء تحت هنا سوف تظهر لك مثل كذا يعني كذا راح تسجل الصوت وهنا يعطونك اذا بدك تسجل الصوت او ما بدك يعني مثل كذا وهنا لما تسجل يعني 센터 ان ام اتش اوكي تعمل ريكشن... ريكشن على فيديو من خلال جرين سكرين فكان هذا في تبانينيا وما تنسوش اللايك الاشتراك في قناه بيكس اند لوف غادي في فيديو جديد ان شاء الله يعني عندي حين اخوتي امتحانات وفروض بس بس أنتي من من الدوام أرجع عليكم أخرج. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.